Γεια σας, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργός του blog Networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 20ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για κάτι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα τεχνικά θέματα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα 6 στάδια που περνάει κάποιος όταν θέλει να αλλάξει κάτι, να αλλάξει κάποια συμπεριφορά του. Οπότε, αν νιώθετε ότι ακόμα δεν είστε εκεί που θα θέλετε να είστε. Ότι ακόμα κάνετε λίγα πράγματα ή ότι δεν προχωρήσετε καθόλου στη δουλειά σα, τότε αυτό το βίντεο θα σα βοηθήσει να κατανοήσετε αρκετά πράγματα και να προχωρήσετε. Και όταν λέω ότι κάποιο θέλει να αλλάξει κάποια συμπεριφορά του, θα μπορούσε ο να είναι το να είναι πιο συνηθί στο πλάνο του ή το να ξεκινήσει το πλάνο του, ή να ξεπεράσει την αναβλητικότητα, να ξεπεράσει κάποιου φόβου που μπορεί να έχει. Γενικά, για οτιδήποτε θα θέλετε να αλλάξετε, υπάρχουν 6 στάδια που περνάτε μέχρι να τα αλλάξετε με επιτυχία. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο τη άγνοια, τη άρνησης. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση που χρειάζεται να αλλάξουμε. Όταν κάποιο βρίσκεται στο στάδιο τη άγνοια, τη άρνηση, δεν είναι ότι δεν μπορεί να δει τη λύση για την προβληματική του συμπεριφορά, είναι ότι δεν μπορεί να δει καν το πρόβλημα. Οι περισσότεροι που βρίσκονται στην άγνοια και στην άρνηση δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό του. Συνήθω όταν κάνουν κάποια βήματα να αλλάξουν, είναι επειδή κάποιοι άλλοι του πιέζουν. Όταν σταματήσει η πίεση, τότε επιστρέφουν αμέσω στι παλιέ του συνήθειε. Εν ολίγη, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλλαγή. Φαντάζομαι εσείς εσεί που βλέπετε το βίντεο αυτό δεν είστε σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, άνθρωποι με του οποίου μιλάτε, είτε για τα πρότυπα ή για την επιχειρηματική σα ευκαιρία, θα βρίσκονται σε αυτό το στάδιο τη άγνοια. Μην απογοητεύεστε και μην αποθαρρύνεστε όταν κάποιο που έχει πραγματικά ανάγκη την ευκαιρία σα είναι εντελώ αρνητικό στο να ακούσει καν την πρότασή σα. Σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται στο στάδιο τη άγνοια, τη άρνησης. Βέβαια, μπορεί να έρθει σε ένα meeting επειδή τον πιέσατε, ή μπορεί να γραφτεί επειδή ένιωσε ότι πιέζεται από τη σχέση σα μαζί του. Αλλά μόλι σταματήσει αυτή η πίεση, τότε σταματάει και να δουλεύει ή σταματάει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα σα. Για να βοηθήσουμε του ανθρώπου που δεν σκοπεύουν να αλλάξουν, να αλλάξουν, η απάντηση-λύση είναι στην προσέγγιση. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι θα προχωρήσουν προ την αλλαγή, αν του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή. Το δεύτερο στάδιο είναι η τη αναγνώριση, τη συνειδητοποίηση. Στο στάδιο αυτό, οι άνθρωποι πλέον αναγνωρίζουν ότι έχουν ένα πρόβλημα, μια συμπεριφορά προβληματική και αρχίζουν να σκέφτονται πώ να τη λύσουν. Πολλοί έχουν βρει και πλάνα που θα ακολουθήσουν μέσα στου επόμενου 6 μήνε περίπου. Ωστόσο, ίσω ακόμα να βρίσκεται μακριά από το να δεσμευτούν για δράση. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο. Συχνά λένε στον εαυτό του ότι Μια μέρα θα αλλάξω, ή Μια μέρα θα κόψω το κάμνισμα, Μια μέρα θα ξεκινήσω πλάνο, Μια μέρα θα αρχίσω να μιλάω σε ανθρώπου, Μια μέρα θα ξεκινήσω δίαιτα. Είναι αυτοί που συνεχώ υποκαθιστούν τη δράση με τη σκέψη. Όταν αρχίζουν να μεταβαίνουν στο επόμενο στάδιο, που είναι τη προετοιμασία, η σκέψη του σημαδεύεται από δύο αλλαγέ. Πρώτον, αρχίζουν να εστιάζουν περισσότερο στη λύση αντί στο πρόβλημα, Και δεύτερον, αρχίζουν να σκέφτονται περισσότερο το μέλλον από το παρελθόν. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο τη προετοιμασία. Ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία είναι να κοινοποιήσετε την αλλαγή, να την κάνετε γνωστή σε άλλου. Ανεκκοινώνοντα, για παράδειγμα, ότι σταματάω να είμαι αναβλητικό, ή ξεκινάω πλάνο από Δευτέρα, ή ε, ξεκινώ, θα ξεκινάω κάθε πρωί μια ώρα νωρίτερα για να κάνω αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ωστόσο, πάλι χρειάζεται να πείσουν αυτοί οι άνθρωποι τον εαυτό του ότι το να αναλάβουν τη δράση είναι το καλύτερο για αυτού. Άνθρωποι στο στάδιο τη προετοιμασία μπορεί να έχουν ήδη εφαρμόσει μερικέ μικρέ αλλαγέ στη συμπεριφορά του, όπω π.χ. το να κάνουν εξάσκηση στα σενάρια του ή το να ετοιμάζουν την παρουσίασή του. Αυτοί που παρακάμπτουν το στάδιο τη προετοιμασία, για παράδειγμα αυτοί που ξυπνάνε ένα πρωί και αποφασίζουν ότι θα ξεκινήσουν να μιλάνε σε 10 άτομα την ημέρα ή ότι θα ξεκινήσουν ένα πλάνο δουλειά, είναι αυτοί οι οποίοι τελικά ουσιαστικά μειώνουν τι πιθανότητέ του για επιτυχία. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα αυτή την περίοδο στη φάση τη προετοιμασία, σχεδιάζοντα προσεκτικά, αναπτύσσοντα ένα σταθερό, λεπτομερέ πλάνο και σιγουρεύοντα ότι έχετε μάθει τι διαδικασίε τη αλλαγή που απαιτούνται για να σα μεταφέρουν στα επόμενα στάδια τη συντήρηση και του τερματισμού. Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο τη δράση. Το στάδιο τη δράση είναι αυτό στο οποίο οι άνθρωποι πλέον ανοιχτά, φανερά, τροποποιούν τη συμπεριφορά του και το περιβάλλον του. Αρχίζουν να μιλάνε σε ανθρώπου. Να κάνουν τηλεφωνήματα, αρχίζουν να βάζουν διαφημίσει, σταματάνε να είναι αναβλητικοί, κόβουν το κάμισμα, αντιμετωπίζουν του φόβου του, ενώ ολίγη κάνουν την κίνηση την οποία ετοιμάζονταν. Πολλοί, συχνά ασφαλμένα, εξισώνουν τη δράση με την αλλαγή, παραβλέποντα όχι μόνο τη σημαντική δουλειά που προετοιμάζει του ανθρώπου για τη δράση, αλλά και τι εξίσου σημαντικέ προσπάθειε και συχνά πιο δύσκολε να συντηρήσουν τι αλλαγέ που ακολουθούν τη δράση. Το στάδιο τη δράση δεν είναι η μόνη στιγμή που μπορείτε να κάνετε πρόοδο για να ξεπεράσετε το πρόβλημά σα. Όλα τα στάδια είναι εξίσου σημαντικά και είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη αλλαγή. Το πέμπτο στάδιο είναι αυτό τη συντήρηση. Η αλλαγή ποτέ δεν τελειώνει με τη δράση. Είναι μια πολύ σημαντική συνέχεια που μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έω και μια ζωή. Και το έκτο στάδιο είναι το στάδιο του τερματισμού. Εδώ, ο πρώιον εθισμό, η αναβλητικότητα, ο φόβο ή οποιαδήποτε πραγματική συμπεριφορά. Δεν αποτελεί πλέον πειρασμό ή απειλή. Η συμπεριφορά σα δεν θα επιστρέψει ποτέ και θα έχετε απόλυτη σιγουριά ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε χωρί φόβο ή χωρί να ξανακυλήσετε στι παλιέ σα συνήθειε. Στο στάδιο του τερματισμού, όλο αυτό συμβαίνει χωρί κάποια δική σα ε, συνεχή προσπάθεια. Δηλαδή, το να δουλεύετε καθημερινά το πλάνο σα με συνέπεια θα είναι κάτι εντελώ φυσικό και δεν θα απαιτεί κάποια ενέργεια, προσπάθεια από τη μεριά σα για να είστε συνεπεί. Αν βρίσκεστε στο στάδιο τη αναγνώριση ή τη προετοιμασία, δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα γιατί δεν μπήκατε ακόμα στη δράση. Ίσως το να μπαίνετε στη δράση να ήταν χειρότερο αυτή τη στιγμή γιατί θα σα οδηγούσε σε αποτυχία. Ή ακόμα μπορεί να βρίσκεστε στο στάδιο τη δράση, αλλά ξαφνικά να κάνετε πίσω να γυρίσετε στο στάδιο τη αναγνώριση ή τη προετοιμασία. Αυτό είναι κάτι πολύ κοινό. Οι περισσότεροι που αλλάζουν με επιτυχία μια προβληματική συμπεριφορά ή μια συνήθεια. Περνάνε τα στάδια αυτά 3-4 φορέ μέχρι να φτάσουν τελικά στην κορυφή και να βγουν από αυτόν τον κύκλο. Μόνο το 5% έχει καταφέρει να βγει από τον κύκλο φτάνοντα στον τερματισμό, χωρί τουλάχιστον μία υποτροπή. Είναι προτιμότερο να μπείτε στη δράση και να αποτύχετε, παρά να μην μπείτε καθόλου στη δράση. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στη δράση και αποτυγχάνουν, στον επόμενο μήνα έχουν διπλάσιε πιθανότητε να πετύχουν σε σχέση με αυτού που δεν μπαίνουν καθόλου στη δράση. Σε αυτό φυσικά μπορεί να σα βοηθήσει. Πάρα πολύ και το να δουλέψετε με έναν προσωπικό προπονητή και θα χαρώ να δουλέψω με κάποιου από εσά κάποια στιγμή σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμα αυτά τα έξι επίπεδα που περνάει κάποιο για να αλλάξει μια προβληματική συμπεριφορά ή να αποκτήσει μια νέα συνήθεια. Αν τα βρήκατε χρήσιμα, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο Facebook, είτε στο blog μου networkmarketing.gr και γράψτε μου, αν θέλετε, ποια συμπεριφορά. Αλλάζετε αυτή τη στιγμή, θα θέλατε να αλλάξετε και σε ποιο στάδιο από αυτά τα έξι πιστεύετε ότι είστε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Έχω κάποια πολύ σημαντικά βίντεο που θα ανεβάσω τις επόμενες εβδομάδες. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με άτομα που πιστεύετε ότι μπορεί να του βοηθήσει. Κάντε πράξη στι σημερινέ συμβουλές και θα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.